Вашата лична история има значение за нас. Вашите чувства може би са познати и на други. Вашата лична болка може би ще помогне на някого. Вашето лично щастие сигурно ще стопли и други сърца. Останете с искрено и лично. Добър ден! Вие сте с делничното издание на Искрено лично. Аз съм Миглена Ангелова. Според руския историк Василий Ключевски, вестникът приучава читателя да размишлява върху това, което не знае и да знае това, което не разбира. У нас вестникарските издания непрекъснато се множат и борбата за читатели ражда гръмки заглавия от типа България уби дете, само президентът безплатен на събора, Христос бие Ленин и Шекспир по книги. Темата ни днес е Неграмотни ли са възникарите? До мен в студиото са Диана Кънчева, Любка Василева, Стоян Витанов и Габриел Радев. Любче, вие сте учител по литература. Да. Неграмотни ли са възникарите? Ами, моето лично мнение е, че в повечето случаи са неграмотни. А макар, че грамотността а, не трябва да се разбира само като... Владеене на книжовния език, аз в случая разглеждам и в по-широк смисъл, като начин на на вестника. Като се започне от първа страница, водещо заглавие, статията, която ще се публикува и оформянето на вестника. Това, което казахте вие за него съм напълно съгласна. За това, защото на първа страница да се поставят в напрегнатото ни сиво ежедневие такива ужасяващи заглавия, които още в първия момент да смързят човека, мисля, че е неудачно. Има такива специални страници, например, Вестник Труд, знам, Синя лампа и всички останали а, вестници, отдали внимание на престъпността. Безспорно, тя е голяма, но в един момент човек се пита а, какво чете. А, новините а, на деня само престъпленията ли са или има и нещо друго. А що се отнася вече до по-тесният смисъл на думата, грамотност и конкретния за владеенето на книжовния език, за голямо съжаление трябва да кажа, че повечето от работещите са неграмотни. От това, което знам, от това, което знам, повечето вестници вече нямат коректори а явно е наложително да се върнат а, тези длъжности, защото невладеенето на книжовния език и поднасянето на грешки в а, езика а, не възпитава най-малко учениците в а, а, добър благодаря ви за мнението. Диана, вие сте. Значи вие държите вестник 24 часа. Мислите ли, че едно такова мирно заглавие на първа страница може да продаде един брой? Да. Да. Колкото и да ви звучи странно, да. Но искам да отправя една реплика. Вие бъркате неграмотност с начин на списване на вестник. Едното зависи от редакционна политика, другото от личните познания на всички, които правят този вестник. Когато ред колегията сложи едно такова заглавие, аз колкото и да съм грамотна, нищо не мога да променя. Дори и най-съвършенната да съм, което не е вярно. Твърдя, че не сме. Много грамотни, полуграмотни сме, но ще ви обясня защо. Значи, грамотността не е само да знаеш граматиката. А, грешките, които стават в един вестник, според мен са от три вида. Едното е от непознаване на фактите, втория вид са от непознаване на граматиката и третия вид е от бързина. За щастие, 50% и повече процента от грешките стават от бързина. Едно е да пишеш списание, друго е да правиш седмичник, трето е да правиш ежедневник в какъвто работя аз. Един всеки дневник се прави за два часа. Не знам дали сте наясно с технологията на Вестника, но новините до 2 до три часа се трупат и от 4 до 5 и половина започват да се надпреварват коя е по-важна. И се сменят, и се свалят, и цяла гвардия коректори да има, не могат да ловят. Понякога елементарни, да, елементарни грешки. Тъй, че първо това ние трябва да познаваме граматиката, но бързината правиме грешки. Не, невъзможно е да. Не... Стоя има опити и от вестници, и от телевизия. И телевизия. А, можете да не бъдете толкова възпитани и деликатни, намесвайте се в разговора, когато искате <laughs> да кажете нещо. Аз съм съгласен като цяло, че може би в общия случай едни заглавия, добри заглавия продават едно издание. Това е така безспорно. Застрелени бремени, обговорим... след това, разбира, че става просто за крави. <laughs> да, това е специфичният стил, който някои издания бяха наложили в този, как да кажа, период на вакуум, след като у нас се наруиха толкова много издания, след промените в България от 1989 година насам. Смятам, че обаче тази, как да кажа, грешна според мен практика постепенно на път да измести едни загадни, които са много по умерени и наистина казват новината такава каквато е. Тук отдално смятам, че трябва да коментираме и, може би, социалния проблем ще се върна в този смисъл към това, което казахте в началото, конкретно за примера с това убийство. Смятам, че може би обществото в България трябваше по някакъв начин, и това заглавие оправдава именно тази мисъл, че трябваше да бъде разтърсено от това, което е станало. Затова смятам, че такова заглавие е наистина удачно и е подходящо да бъде на първа страница. Макар, че звучи безспорно някак стряскащо. Потискащо, да. Потискащо също така, да. Човек се чувства виновен. А, не, тук, извинявам се, тук аз имам предвид нещо друго. България е една метонимия. България, това е българския народ. Българския народ не убива деца. А Ето това така, е стряскащото. Също. Това е стряскащото. А безспорно, това е новината на деня и трябва да бъде водеща. Но може да се намери по-умерено заглавие. Аз мисля, че точно трябваше да Всъщност да има дискусия, се чувствахме... Ако заглавието беше умерено и нямаше така да, да точно, се реагира. Да. Да. Защото, и нямаше не да, не да влезе права. в сайта. <сълт> Сега... Всички сме... Нашето равнодушие уби това дете. Ако някой беше видял тази майка какво прави, с какъв чувал е била, ако е имала разбирането на семейството си нямаше да има да се стигне до това заглавие. Впоследствие вече нещата взеха да се разплитат, те до сега още не са ясни. Аз точно това си мисля, да. че, Но да, път път искаш, мисля, да, че всички сме част от този да. проблем. Е, Габриел, какво ще кажете за този сайт, от който ние така... Ами... Взехме само три заглавия, защото нямаше как да продължим. Вие имате там голяма колекция? <сък> Тя е голяма, малко старечка, защото значи, ако трябва да ги пише всичките... Ежедневно да ще стоите по 12 но... часа пред компютъра да въвеждате да Вестника е сток. Праха за пране не ни, ни дразни, като агресивно рекламата предлага колко е и така нататък. И, и, и става все по прането? Нали, но вестника той трябва да се продаде. Той ако не се продаде днеска, утре не става за нищо. Но затова в други значит, ден е много ценен. Те по някакъв начин са на пазара. Трябва да, да измислят нещо нас, по покрай. Добре, количката за Вестници, да го взема. Цега, Вие така разбираш, разни... човек, защо направихте такъв сайт? Ами, защото... Е... Значи има заглавя и заглавия. <laughs> когато отбързане така е допусната грешка, защото наистина за два часа стават. Аз съм работил подобни неща. правя съм Вестници. Отбързане стават наистина грешки. Но когато грешката е направена... В статия, която не е актуална за момента. Не е някаква забомбардировки в вчера но ма да една седмица поне. И вътре бъка от наистина грешка, от непознаване на фактите. Това е друго. Нали. Гоято, това е плюс жалко, това пак е имало време човек да го помисли, но го е сложил. Защото той му се е сторял много подходящо това, заглавие, Макар, че не е било много наясно, примерно, Вчераш, е Вчерашно едно е е заглавие. Планаха хакера. смени е е, yeah. е, Сменил страницата на 10 каса. Yeah. Значи, да му извиняват е, не само са, <сък> тук ти например, е, от модните интернет и други неща, които са много удобни да са вие сте човек, който добре си познава работата, значи вас е, да, ги дразни това, това, което колко, е в отклоненията да да в подобната. Да, нали от интернет и да се напиши статия, но в повечето случаи, на границата на некомпетентността е. От хора, които, значи като мен се занимават с това нещо. Значи това беше една от причините, които му потикна към тая страничка да направя. Сега аз сутринта ставам и си пия кафето и си чета вестника. Искам да видя какво е станало. Най-невинно такава занятие. Нали, и като ми се изтресе някаква такава ето, виждам, че е, мен има дразни толкова, че аз съм я разбрал погрешно, а ми разбират погрешно хората, които не са наясно с материята, също както и журналистката, която го е писала. Че тази страница е един вид отмъщение към вестника. Не, не, е, не, е Отмъщение, <laughs> значи аз просто не стана съвестно да донеса всичките. Значи там си има отдел, в който те, които са посетили страницата, си изказват мненията. Да. Ами, значи, имаше мнение на... Не ги днесох нарочно, за да не стане читалния тук. Имаше мнение на ученичка, на студентка в Штатския университет, българък. Разпечатах си ги вика и си ги залепих стаята, за да знам, като стана журналистка, как да ни пиша. Не Боже! Някои ще колекционира нея след време. Не може ли новина която дошла в последния момент да бъде проверена, нали, да се види. Пиши се, за да стане репортажа, да се напиши, да, да се информира. Днес сутринта като подарък към днешната тема. На мен лично ми попадна следното нещо в един руски вестник. Аналитична статия по повод Афганския кръл. Те там пишеше, така, беше прегледан прегледани страните, в които са се върнали царете и беше спомената България, където цар Борис е спечелил премиерските избори. Звучи <laughs> <въпроси, laughs> <да. същ> да, много време. Искате ли да кажете нещо? Видях, че разнасяте микрофона там. Не, Не за да сега. Добре. Аз тук О, си да. мисля, че ако мога да се включа отново към, да, към темата, че може би трябва да правим разлика между типовете комерциален вестник и другите, които гонят по-различен тип аудитория. Е, в това число към българските подобни комерциални вестници могат да включа, разбира се, 24 часа, чи до да представител тук има и труд по мал процент, това са големите комерциални вестници. Има ли некомерциални? Ами, знаете ли, е, в по-общ мисъл, може би да. В такъв смисъл, че се търси по-алитарна публика. Тоест, е, ако се върнем отново към заглавията, един комерциален вестник трябва в самото заглавие да привлече, както стана дума, вниманието на хората, за да купят този вестник. Затова и стила на е, някои заглавия е подобен, докато някои вестници търсят именно тази умереност и плавност в поднасянето на информацията. Имаш предвид вашия дневник. Ами дневник капитал да речем, да разбира се зависи Но, на вече от аудитория. А, значи в 90-те години началото Вестник континент направи опит да излезе с едни спокойни заглавия, спокойни текстове и затова и умря. Няма, няма такава аудитория. Вашият тираж, до знам, е максимум 9-10 хиляди в момента. Значи това са хората с нагласа да четат спокойни заглавия. И, и те четат дневни като втори вестник, не като първи вестник. Те се информират от нас, от труд, от а, още един вестник поне, за да четат а, едно такова спокойно издание. Сигурно ви се възхищават за стила. Аз също бих искала да пиша в едно такова спокойно, умерено издание, но за съжаление то не се продава. Аз съм съгласен. Чете... Защо не към читал декора? В в в, в Защото издание. ми е по-интересно 24 часа. Атмосферата е по-различна и не се знае до кога ще издържи този вестник. Извинявай стоя. Не, не, Аз смятам, че този вестник би издържал, не, не, не, тъй като явно пазара налага на да има и такъв тип издания. Аз смятам, че вестник Дневник, чето представител съм, не гони големия тираж. Това не е неговата цел и смятам, че тази аудитория, която ти спомена точно, че е около 10 000 души, които четат всеки ден този вестник, са доволни от него и това е най-вестник, който се чете в трамвая или на спиркът. Дано, дано всеки вестник си има аудитория просто. Заедно с кафето и круасаните сутрин. Да. От хора като Габриел. Аз напълно, уважаеми зрители, че днес говорим за това дали са а, грамотни вестникарите. А, какво, от какво се дразни масовия читател? Особено пък един учител по български язик. Сигурно не четете много вестници, или? А, напротив, против. Не си спестявате нервите? Не си ги спестявам. Разбира се, критична съм, понякога до крайност. Безспорно, това, което ми прави впечатление, то се забравя бързо. Но има някои неща, които просто се запомнят. Вие сте прав, най-важното от материала е в заглавието. А, началото на заглавието а, трябва а, да съдържа най-важното. Но да кажем едно заглавие от рода на Жена охапа куче, че това е... Новина ли е, че куче охапа жена? Не, новина. Добре, но. Имаме зрител на телефона. Аз искам да ви чуя, госпожо Василева. Ала? Да, съм. казвам се Георгиева, не съм Василева. Но имам въпрос към госпожа Василева. Много ви моля, госпожо, обяснете на българските журналисти учтивата форма в български язик масово се тиражира и в е, радиото, и в телевизор, включително и вашата чаровна водеща. Прави една е, много неприятна езикова грешка, когато се обръща към е, своите гости в учтива форма. Вероятно разбирате за какво става дума. Освен това, бих искала да бъда е, още малко невъзпитана, като направя приятелска забележка и на Диана Кънчева, защото тя току-що каза, че ние журналистите правиме грешки. В български язик това е трето спрежение, уважаема госпожо. И, и моля ви, преговорете си какво означава трето спрежение и окончание МЕ, и какво означава ние говорим, пеем, или стреляме. Благодаря извинявайте за афектирания ми тон. А, аз също много ви благодаря за обаждането и много се надявам, че днешния, днешното ни предаване няма да стане урок по български язик. Към вас Майкъл, страшно е ако Димитър Цонев или Радина измекат вечерта в 20 часа, защото аз съм <laughs> Как се измива говоря... братя. <laughs> Безспорно, да, в вестника публицистичният стил предполага близост до разговорната реч. Аз благодаря на зрителката. За въпроса. А, да, на мен веднага ми направи впечатление. Това е малко и професионална деформация, мекането. Това, госпожо, е характерно и за тези, които не познават нормите на книжовния език и най-вече за хората, които са от западния регион. Ами, да, правят се, за съжаление, грешки при употреба на учтивата форма. А, тя не е в единствено число. А, например. Бихте ли казали? Вие бихте ли, да, казал. правилната форма е в множествено число. Бихте ли казали? Аз обръщам към вас един човек. Не, бихте ли казал или бихте ли казала? И тук вие... А, използвахте думата «пял», бих искала да кажа, че за съжаление в вестниците срещам форми от рода на «пяли», а то е «пели», защото говорим за променли вояно до тук с уроците по български язик. Но безспорно, онова, което каза господина, за това, че журналистката си извадила заглавия и материали, за да не пише така, когато стане журналист, аз съм, много често взимам такива материали и показвам на децата как не трябва да се употребява езика. Въпреки, че се доближава до разговора. Колко са полезни вестниците? С... Да. Да, тук съм с какво и радиото и дети. Да в има ваши ученици. А, да, а -а ние сме коментирали много често темата. А, публицистичен текст ни предстои да учим, но а... Знам, че има едно есе, каже, ми казаха си, преди да вляза да да в студиото едно... от моното ефора да, да предадете Йоанна ще проучета. На, Йоанна, Йоанна, малко по-близо микрофона към теб. Да, да почте се това. Да, ако обичаш. Озосяващите заглавия във вестниците. Грешно или правилно? Вестникът, четивото на 99% от българите. Ако се загледаш сутрин в хората, всички носят със себе си вестоносеца. Или го държат небрежно под ръка, или го предпочитат за стетен път, чакайки някой в автобус. Дори децата се интересуват от новините в пресата. Ако невинното дете те попита с нежния си глас, какво пише с тези големи черни букви, какво ще му отговориш, знаейки че на тази страница се мъдри заглавието «България уби дете». Може би има две мнения по този въпрос, но нека се замислим. Във трябва да се пишат неща от живота на хората. Разбира се, че страниците трябва да се запълват и че убийства да са част от живота, но нека не се пише заглавия с такава тематика на първа страница, а на повторостепенните. Не е нужно сензацията да се търси в престъпленията, а в хубавите неща. На кого е нужно да се прекалява с тази тема? Обикновените хора нямат нужда от изчерпателни подробности за дадено престъпление. Те имат други грижи, докато за хората с болна психика подробна информация, подробната информация дори може да тласне към извършване на, престъп, на, на престъпление. Някои вестници трябва да се прекръстят на наръчници за престъпления, защото не, не отговарят на имената си. Неправилно е 80% от изписания и други журнали да са свързани с насилие. Дори детските списания са източник на ужас, но по по-невинен начин. Има разказ как злодеи искат да убият Мики Маус и са описани най-подробно плановете на злодеите. До убийство не, не се стига, защото както обикновено в приказките и, и детските разкази, доброто побеждава злото, но начина на понасенето на информация стига. Старите хора се чудят, защо са толкова много убийствата и си казват, по наше време нямаше такива работи. Да, но по частното време пресата се е цензурирала на тази тема. Чучевски е казал, вестникът приучава читателя да размишлява върху това, което не знае и да знае това, което не разбира. Благодаря ти Собо... много, Йоана нека с това да свърши тази част от е, нашия разговор. След рекламната пауза ще продължим разговора по темата негремотни ли са вестникарите. Когато близките хора не са наоколо, когато много ни... Новите са по Тео Букет. Букет за цялото семейство. Те са харесвани от млади и стари. Те са най-добрата поп-група в света. Те са Енсинг. А сега чуете последният имотър селебрити, включващ хит сингъла поп. на българският музикален пазар от k -Music. В ефира на BTV е делничното издание на искрено лично темата ни днес са е неграмотни ли са домен до мен в студиото са Диана Кънчева, Любка Василева, Стоян Витенов и Гавриел Радев. Американският журналист Том Улф пише в книгата си новата журналистика. В репортажа няма нито правила, нито за тайни, които биха могли да помогнат на човек да го овладее това. Изцяло зависи от собствената му личност. Репортерството никога не става лесна работа, само защото си сте я вършили многократно. А Лихтенберг на сворят твърди един едни имат неверен Правопис, а други неправилно правописание. От позицията на тези цитати, как ще коментирате есето, което чухме преди рекламния блог, Диана? Ни нещо доста се объркало в детето. <laughs> Много готови клишета, така са му Наистина има страшни заглавия, но говорещи на но това не значи, че те в своята същност са, са неверни, както говорите. За... не са само за деца, най-вече да за, най за... за възрастни. Точно така и не са само заглавия. В Крайна да. сметка, като сте се хванали за заглавията. Йоана, иска ли нещо да кажа по този повод? А микрофона само да към Ами, ние коментирахме в част тази тема uh -huh. и се спряхме върху заглавията, не върху тематиката. И... Коментирахме просто ужасяващите заглавия, които... Просто те са прекалено много и ужасяват хората. Ако е, е, е... трябва ти да избераш заглавия, как би е, така озаговива този материал, който явно ви е направил силно впечатление. Ами, не с толкова ужасяващи думи. Може би... Да, ужаса е част от живота, но може би а, по- по, добре Майкан. да се... По да, по-леко да се поднесе самата информация. Едно е убийство е много трудно да се поднесе ами по-леко, да. особено когато е извършено срещу дете. Е, още нещо искате да добавите? Ами От да? ли сте? Моля? Да. Ами аз а, не мога да си обясня това заглавие в вестник «Нощен труд». А, 43 дена малко бебе стои до мъртъв труп. Просто не съм съгласна с вестникарите. Те наистина просто са неграмотни хора. А, деца, екстремисти сме се съгласили. става това дали е достоверна информацията, която се поднася, защото много често търсийки сензацията. Uh, има и такива вестници Световни Куриоз и НЛО Та, за които си мислят да, мислят да, мисля, си, че е поднасят неверна информация да а, си, и, може би това е изненадало детето да че едно тази поделяха двумесечно бебе 43 дни, че то как ще остане живо може би това предполагам, аз ли спомням, че така доста на коментирка да, да аз също не съм го виждала, но Uh, така, те много ожива, оживено коментирах uh, този случай, когато ставаше въпрос за достоверността на информацията. Тя много често се поднася не само по тези теми. Нека да не говорим само за престъпността. Значи, примерно, днес си изнася информация в uh, един вестник, че uh, топломерите трябва да се пломбират. В друг вестник днес изнася, че не трябва топлофикация Пък на следващия ден uh, казва, ние не сме се произнесли по този въпрос. Примерно. Това е начин да ги накараме да се произнесат. Защото когато тригнем... А, да, това е журналистически трик. Да, това е да предизвикаме Но все пак никой да разбереш каква е истината. И те се крият. По този начин ти подтвърш чу, недочу, източни пожелания. Не да имаме по-голямо доверие понякога на журналистите. Те не са гадни хора винаги. И гадни водещи, които дразнят хората. си. ние всички казваме, че те са четвъртата власт тези. Не мога в това да вмъкна. Малко старичка е темичката година, но тя беше пак един много хубав повод прословото Слънчево затъмнение. Да, значи там е, всичко живо, дето можеше да чете, беше до степен паникосано. То не беха стати, кой ослепял, кой с едното, кой с двете очи, кой всичко. Истерията беше близо седмица, даже и повече преди да започне. Сега не знам, имаше ли някой интерес от тази цялата работа или нямаше, включително величените тиражи на някои вестници и безплатните очила, които ги предлагаха, но много хора си останаха заради това нещо в къщи. Аз лично бях на Балчик, гледах го, виждам още, хора с бинокъл го виждаха. Помагат, ми, помагат. Значи с бинокъл даже го гледаха хора, но има много познати, които ги беше страшно яд, че са доверили Диана, но... не е ли добре все-таки читателя да бъде е предупреден за всички възможности, да. пък това да си вземе решение? Така е, Аспира но той го взима решение на базата на безкрайно много случки изредени там. Излезнаха специалисти пак във вестника, не конкретизирам, които убедиха българския народ, че наистина това слънчево затъмнение ще едва ли не е е края на света може се полезно пак да има такива гледани точки си мисля, тъй като някой човек сам наистина направи своя избор. Но много хора просто той ги потикнат да се знае. Днешното предаване направи от мен отявлена симпатизантка на вестниците. Не знам защо. Може би защо са колеги. Допълнителен гаф пък на българска телевизия, който пък хептен ги остави без никакво наблюдение за тъмнението, да не говорим, нали? Слушам ви, госпожо. Уважаеми присъстващи, очевидно е, че съм най възрастна от вас. А това значи, че имам най-голям житейски опит. Сега, първо искам да поздравя съставителите на това предаване, децето на звокото за панажори Игнатов и водищата. Мигле, нали се казвате? Да. Се това казвам. предаване не е само много интересно, а от известно време, но и е много актуално. Тъй като то цели да унищожава злото в нашето общество. А то се на навсякъде. Седях там и за разводите, за неплащането на... Пожалете си... по моята скромност, която страда сега. А, нещо за вестниците. Сега ще ви кажа за вестниците. Първо искам да направя една малка забележка. Не точно тая другарка, госпожа ли, вали, която говореше за, а, за граматики. Грам... За... Не граматики. Нямо, не трябва да има обобщение. Не може да се каже, сега, че всички вестникари са ни Знаете ли къде е злото? Никадърни са тие, които ги ръководят първо. Ние опираме до едно понятие, което се нарича морал. Няма право никой да търси само а, интересите. Ето казва господина комерциални цели. Защо комерциални цели? До кога ние ще тробим този народ и това подрастващо поколение с интереси? Не с интереси, с човечност, морал, без интереси. Ето сега тази... Ние, аз съм, съм зли с имената, нали? Е Диана. Диана. Да. Диана. сама признава, че е в бързината. Ми защо ще бързате ми? ми направете го бавно. Вие сте длъжите да пронесете на това общество първо истината. А че е истината, справедливостта. Така, бързаме. И какво бързате? За къде да къде бързате? Ще отровите народа, па ще бързаме. И за какво да бързаме? После. Разбира се, че всяка е една справедливост се опира на една истина. И то задълбочена истина. Сега тук вашия вестник е монитор? Сето за, за Терзиев, Петър Терзиев ми се удари. Друг вестник, да? Там трябва наистина умни хора. И във вестниците, като и навсякъде. Който няма пипи в главата, както казва народа, няма да работи интелектуална работа. Та голяма България в кавички чака да работят именно хора с слаби акали. А всички грабнали стола, мързи ги да четат, а пък искат да, да... лесното в живота, няма лесно. За да можете да, да почувствате сладостта в живота. Сте за, а, абсолютно задължени да първо да опитате и горчевината. Аз много ви благодаря. Два ли някои от нас изпъстява горчевите моменти? Диана или Стоян, искате ли да отговорите по някакъв? Аз не бих искал да коментирам. Бързината. Мисля, че вече се. така, коментира достатъчно, Та, че е необходимо да, да има, разбира се. Просто това е график и госпожата не е наясно за това как се работи в една е, печатна медия, в едно издание. Новините не трябва да се изпускат и да се безпорно, оставят следващия ден, и... ден, когато те вече няма нямат. Точно да кажа, че действително гра... периода между 2 и 4 е най-натоварен и най-интензивния. Тогава се допускат най-много грешки. Аз съм и съгласен с Диана. Това е така, безкрайно. Във всяко едно издание това е така. А е, защо е така? Защото... Защо, защо? защо? Ще, и... ще направите такива срокови да не е така? Как можеш да, да ни поднасяте грешки? Yeah. И ами, знаете, аз да смятам, че това е тема на друг разбор. Все пак, yeah. от много неща зависят тези неща и от печатницата, и от графика за предаване на материалите. Yeah. Но не това е темата, <laughs> така ли? разбира технологии са най-интересни, защото пък липсата на информация принуждава редакторите да измъкнат от някъде нещо, където не е много така. Истинско от някое старо вестник. Почети Така, но пък по-пълно с глупости, защото пък с глупости. И аз тук искам да се намеса за глупости. Само се надяваме да не се стария вестник Стершоу. Госпожата каза за горчивите моменти в живота, които ние не познаваме. Ами, ние не си ги измисляме тия горчиви моменти. Той животът е такъв. Те са на лице. Те са на лице. Аз, а, моите лични горчиви моменти, а, те не са моменти на вестника. Живота е такъв. Всеки ден има убийства, има пожари, има а, престъпления и ако ви прави впечатление в началото на 90-те години, когато започна свободния печат, Значи, всяко убийство, всеки взрив, Беше на първа страница. После се свиха на задни страници и в момента вече са на, на колонки, а Точно дори така. не им обръщаме внимание. Защото ние сме претръпнали. Ако в началото сме се вълнували, че гръмнали някаква мутра или някакъв бизнесмен и това го нищим една седмица. Нищим, госпожата. Една седмица. В момента бюлетина е пълен на МВР с такива случаи, които Колкото и е, така съжаление трябва да го каже, ние сме претръпнали. И е, преценяваме на кой паз, е, пожар да отидем. И Вайлов град беше много голям е, пожар. В същото време имаше стотици по-малки. Ако това беше се случило за пръв път, значи вестника щеше да е само в пожари, но това вече не впечатлява никого. Реши ли се вече? За новината. Малко по-близо, да? да? Как се казва? Я искам да питам, защо вестникарите трябва така да преувеличават и да много да извъртат нещата. Например, със Слънчевото затъмнение имаше едно интервю с една жена, която ослепяла. И аз бях направо шокирана. Ако е ослепяла наистина, защо ни обвинявате нас? Ми бях много такива страшни извъртяни се едно нещата. Защото е нещо... Нещо енигматично, нещо магическо. Не го познаваме. Всеки има своя версия. Това са цели две поколения, които за първ път се сблъскват с този феномен. Тогава се изпълням, че търсихме хора, които са свидетели на предишното от 60-те години. И, и те с дистанцията на времето и те го бяха докарали Разказваха до... казаха какви, да, какви ли не легенди. Да, Ти няма на кой да се опрежда за достоверност. От цялата история, както той каза, тук ние сме подгрявали, спечелиха търговците на слънчеви очила. В крайна сметка и, и ние, и, и вестникарите до някъде, защото се увеличиха тиражите за Съгласят. търсене. Нали, до някъде и от незнание е станало това нещо. Просто няма на кой да са опре за достоверна информация, значи тя да пребутаме нещо, дето не е толкова достоверно, пък то няма кое да види. Па после и да дойде времето, така беше. Такия да беха времената. Се, да има превенция на това незнание, се пише, mm -hmm. пишеше толкова много по тези теми. Именно заради това, че поколения на, на Българи не са виждали това явление. В България, да, но са... имаше достатъчно да... други места. Къв... Всяка година става свънчево затъмнение пълно. Да пълно. Как ще обясните старите вестници? Например, Отечествен фронт? И другите. Коя е Каква гледна точка? Ами, да речем, заглавията в тях. На времето хората не са писали такива работи. Та имаше предимно и Тогава, <си> значи, на времето имало <си> пет вестника, ще ме извинявате, на времето имало пет вестника, които са си имали абонати по, по списък, по домова книга и те не са се борили за... Пазар за тираж да се самоиздържат, Тяхното е било сигурно. Работническо дело с 1 милион читатели, фронт, всички там по Течествено фронтовска линия, там е нямало конкуренция. Абонамента вървеше заедно с някои търсени списания от типа на БТА Паралели. Аз изпомням имели за ще... Да, да, за жената днес, да. трябва днес, трябва и работническо дело дело. Тоест това, да това там е имало вчера преди да. Като си говорих с нашите коректори за вашия... За, за идея. Да. А, те ми разказаха, защото част от тях са работили, познават а, унази система на правене на вестници, че, че там е имало а, институцията свежа глава. Значи, вестника се набира, се подготвя два дни предварително, той пак е всеки дневник, а, и се печата в 2 часа след обяд, не сега, както при нас 6 часа, и в 11 часа, всички седят цяла нощ и пишат, проверяват на, на шпалки, Оставят на текстове, в 11 Добре. часа идва един редактор, който се казва Свежа глава, свеж, на спам и почва да чете на много вестника и хваща грешки. Защото тези хора два дни, те живеят там, а старо правило че който пише не може да се чете. Да, във всеки случай вижда грешките си след седмици. Да. А сега няма институцията коректор в, в, в вестниците. Дори аз разбрах, че нашите коректори са на някакъв граждански договор. Не най-важният човек, второто око, което те чете и заради което правиме грешки. Правим грешки. Mm -hmm. <съща> Ето ползата. Диана, Диана се размая <съща> стремително. <съща> За 50 минути просто ще изчисти този навик. Да. Слушам. Вен, казвам се, Да, само секунда. От само секунда се, да. че вие се изместите разговора в студиото от, от, от, от темата, която е. Неграмотни ли са вестникарите, искам да разбера всъщност. И като са неграмотни, кой ги назначава на работа? Нали, все пак целта на един вестникар е да формулира общественото мнение. Искам да разбера неграмотни ли са или са грамотни. Много трудно да се отговари. Когато но... хора са се събрали тук, трябваше директорите да се покавах <сък> в такъв случай. Но, но нека да чуем, извинявай, прекъснахме Искам първо да поздравя зрителите присъстващи в студиото и също така и слушателката, която се обади. Зрителка, да? Да. Правило ми е впечатление, във вестниците напоследък започнаха да пишат много потресаващи неща. Uh, също така правило ми е впечатление. Моята баба, като бях по-малък, ми е разказва преди, нито се е крал, нито се убивало, а сега някак си новата нация се промени. Десниците yeah. са огледало, за съжаление, само yeah. на действителността, а пък има много причини. Настъпиха да, много промени в Аз... живота на българин. Аз искам да помоля и за отговор на първия въпрос на зрителката и, и сега на този наш млад гост, как се казвате изнаш? Ко ни назначава ли? Защо ви назначавате да такива Неграмотни, не искам <рива> да знам. Правите ли тестове по български език преди да ви вземат не, на работа? Не? не? Ето къде е проблема. Ама то, ако беше само по-описните грешки, вижте е, е, ви ще... нямаше да се говори. Можи... Диана се оплаши за, за, за, за това, какво ги чака. Може би бях разбрана от някои присъстващи и тук в аудиторията неправилно. Аз... Uh, уважавам много журналистите, uh, не казвам, че са неграмотни и наистина, може би, трябва да се помисли така като едно пожелание към uh, ръководствата, към издателите относно организацията преправенето на вестник, тук чух така Също доста голове, неща е, от идея. кухнята. <laughs> uh, да, защо не е нещо такова? Uh, тези коректури, които така или иначе, ето вие казвате факте, няма ги. Uh, когато тя пише своя материал, тя мисли точно за информацията за достоверността, за изчерпател... изчерпателността. И наистина трябва да има един човек, който трябва да погледне Погледна така отстрани, един рече. Защото и днес, в, в деня на езиците, бих могла да кажа, че вестника наистина трябва да е огледало, както и другите медии, да е огледало на езика. Така че не можем да кажем еднозначно грамотни или неграмотни. Жур... Така или иначе, журналистите са професионалисти. Те владеят своята работа, но трябва да се помисли, помисли по организацията. Де си има хора, които вече в крайна сметка да редактират, да коригират грешките, които са допуснати? Вашите, вашите думи ме навеждат на мисълта че вярна е тази мисля, че обощара ходи бос. Хората, които да. се грижат за толкова много имиджи в страната, не се грижат за своя собствен. Това не е застъпено първо във факултета по журналистика. Значи, ние караме на знанията по граматика до 7-8 клас, докато Добити се учи. училище, да? вие учите само стилистика. Стилистика на <съпокот> български язик от Мая Ведева, аз спомням, да, беше един много ценен учебник. Но само един семестър, което е крайно малко, си не слюса пък. Аз съвременен български язик не учат. Вие сте права. <съпок> Това, а, за... Зачи... връзка е по-трудна при Вестника. Значи при предаването ще се дигне, телефона, ще се обади. О, за на тях В редакцията как... няма здрени. да ги... Има кой да ги благослови от сутримта. <сък> да, има си дежурен телефон, <сък> <сък> който само това се чува. А Има ли много такива обаждания относно вашата грамотност, неграмотност? Какви Рядко. Сте... Или са ли свикнали, или се вълнуват от други неща? Преди време тук а, един гост наш беше от Българската академия на науките. Той е каза, че отдавна е вдигнал ръце от вестникарите. Значи са ни свикнали. <съква> <съква> а, и вижте, трябва да ви кажа, че поначало правоговор и правописът си е едно национално бедствие. Това е моята квалификация. Така че малко са хората, които ще обърнат внимание на тези грешки, за които в случая говорим предполага това. това. ви успокоява, нали? Да, това е така. Да. Да аз мога да кажа, че доскоро да речем в е, националната телевизия, дори нямаше щатен логопед, mm -hmm. което наистина е голям проблем. Mm -hmm. И това, да, това е разбира се другата страна на медиите, това са електронните медии вече, но и там се правят твърде много грешки също. Да. А, има ли нужда според вас от един орган, такъв тип, несерата, който да контролира вестниците? Ако въпросът към мен, аз не съм запознал, признавам в детали с практиката по света в това отношение. А, а в нашата действителност? мен ми се струва някакси несправедливо така електронните медии, контролирания пък, пишащите не. Значи, може би трябва, но само в този смисъл, че все пак трябва да се гони една стилова цялост. Тоест, не всеки вестник да прилича с другия вестник, но все пак да се гони един по-висок стил и едно по-добро писане. Може би само в този смисъл, но не съм сигурен. Смятам, че българските издания са а, пример за свободно мислене и свободна изкъс на мислите си. Докато в повечето електронни медии се оказва така, че там има по-голям шанс за, за влияние. И за цензура, нека го кажем направо. Диана, мечта ли за не на вестниците? Не, в никакъв случай. <сърът> Говорите <сърът> еретични неща. Е, <сърът> или това е нощния кошмар. <сърът> Разбира се, сме се борили точно за свободата на печата, сега едно не на вестниците. Uh, при електронните медии има... Не се клате, я само питам, Не се те защото ресурс е ограничен. Значи става въпрос за частота, която е държавна собственост и така нататък. И има някакви изисквания, тъй като uh, това се пре... преминават се граници чрез сателитното разпространение. Спецификата е различна. И съвсем различна да. специфика. Докато при вестника, какво е? Uh, имаш средства, правиш вестник, има кой да го купува. Какво пишеш? Вече Това е въпрос на твой морал, и на, на твоя в страната, етика, и на законите в страната, естествено. Колко години вече се опитват да направят кодекс на журналистите и все не успяват, защото всеки си разбира журналистиката по от своя... По своя. Да... Още нещо? Да, искам така още нещо да кажа. Правило ми е впечатление също така, че днес, в днешни дни много войни се водят. Преди всички хора са живяли мирно, задружно. Много войни се водат просто през днешните дни. Втората световна война беше един пример на задружния начин на живот на народите. Да, също така искам да кажа, че страшно много ме потреса атентата върху в Америка, uh -huh. когато взривиха световният център. И това страшно много ме потреса. Страшно много хора са умряли при тази злополука. Ти чете достатъчно за атентата, нали, във вестниците? Да. и по телевизията гледах много. Аз мисля, че той беше добре отразана там. От нашата. Какво заглавият ти би сложил на този атентат, когато събитията се промениха буквално с часове, ако Ми... беше вестник? Бих сложил заглавието Америка е потресена. Но това не е факт. Тя, тя половината е потресена, е потресена е другата половина може да се радва. Да, това е оценка. Направили ви впечатление, че тогава двата вестника, Трути и 24 часа, излязахме с абсолютно еднакво заглавие, което не се е случвало да, а, цялата напад... история. Да, нападнаха Америка. направим да. на Защото Посоката на мислене е била еднаква, не че някой се е наговарял. Нападнаха Америка по-ясно, от това не можеше да бъде казано. Америка, която никога се смята за недостижима, ненакърнима, велика, нападнаха и не ето и на нея се случи. Което си беше факт. Ще се включвате ли в разговора или. Само така. Си прибрахте микрофона. Да, да, да. Нека да. Искате ли да Аз просто се. Да, аз просто се искам да се ориентирам в uh, това, кой, какво Само микрофона към аз, госпожа, и да, да е. се стремят към истината, задълбочената истина от нея. А пък тие, както казва сега госпожата, граматични бележки. Аз съм с достатъчно много образование, чак толкова много не мога сега да кажа граматичните бележки. Не съм като по радиото, един говори там се по-български език. Хората четат uh, с най-различан манталитет. Те гледат на uh, истината справедливостта за както, например, за този Терзиев монитор чето. Правилно, логично, един пише къде е отисла тази стол Е, Ето, затова се появява такъв, нали? Нещо искате ли да добавите? Няма да се занимавате в учрещите повече с или все пак? А, но първо ти предстои вашето предаване, така ще бъде много гледавало. Йоана, иска ли да добави нещо? Ами да, ние след няколко часа ще говорим по тази тема за вестните изписания и мисля, че тогава ще обсъдим по-подробно, защото ние а, в понеделник така много набързо говорихме по тази тема и не сме обсъждали толкова подробно нещата. А, Ания, промени ли се някак си твоята нагласа и това, твоето мнение сега по време на предаването, когато говориш с журналисти, които работят, все пак с тяхното ежедневие? Ами, да. Разбираш ли тяхната професия, всъщност и техните проблеми? Да, разбирам тяхната професия и мисля, че моята съученичка Талдорина отправи едно а, така, обвинение доста сериозно. А, това е тяхната работа и те трябва да си я вършат, но от тя просто малко така... че не е нужно толкова изчерпателно да бъде, примерно точно как е станало. Да до Да. Диана, как сме с натурализма? Зле. Дори натурализъм е снимката, която показва човек разкъсан на асфалта в детайли. Това също е вид натурализъм. Той говори много повече, отколкото текст. Но пък искам да кажа на младите хора, които присъстват тук, че това, което учат, дали ще завършат журналистика, дали ще са съвършени по граматика. В момента, в който прекрачат прага на една редакция, ще им се объркат представите тотално, защото като трябва да напишеш един текст а, за 10 минути и, и редактори ти казват бързо, давай, хайде, заради тебе печатницата те чака, а, ти си загубваш граматиката. Тук пързо. може да цитира Бефаус. Теорията да. друго моя е суха. Зелено е дървото на живота. Направете в един час, един вестник. Както се, се казваше, забравяли да го е е случили е по университета. Един в един учебен част ще, ще да бъде трудно, да, но имаме практика. такова намерение. За предишния випуск сме правили седми и осми клас, дори на лихте А не искам да пренебрегна никого, затова ви гледам толкова внимателно подред. Ами, не е нужно просто едно първолаче да се прибере в къщи и да каже какво е това. Да го прочете, току-що се е научило да чете, като, например, България уби дете. Това първолача, какво прави? Защото те, Защо да, те вестници? Добре се ориентирам. Много така избързало сега с развитието си. Явно му попада съвсем случайно под Богне. За въпроси, че първолапчета научават първо английската граматика и после българската. Нали? Това вече е пороците на образователната ни система да, и амбициите е на родителите. Беше, дълъкто... Много неправилно. Но това е вече но. друга тема. Аз благодаря бяхте в студиото днес и така, не сте много изпотени, нали? Диана определено няма да прави някои грешки, аз също ще се опитам. Постоянно не знам, той е много съвършен, може би затова нищо не му направи в първо комплимент. Не, че всеки от нас се учи така, благодаря ви. Още веднъж вековна е истината, че думите от литата написаното остава. и към репортерското майсторство е дълъг и всеки журналист върви по него с талант и всеотдайност, ангажирайки собствената си съвест, защото, както беше казал Егон Ервин Киш, няма нищо по-смайващо от простата истина, няма нищо по екзотично от заобикалящия ни свят, няма нищо по-фантастично от реалността и няма нищо, което да е по-сензационно от времето, в което живеем. От сърце ви желая да изживеете своя динамичен, прекрасен и стремителен ден днес.